اسمع الخوصمع اسمع اسمع الخوصمع شوفونا احنا يا صغاري اللي حجارني شحال الحال اليوم راهو يبكي في دنيا حالة صغيري